قصيده لبيك اللهم لبيك للشاعر دكتوره امل في العرب لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لقد هبت على الكون رياح الغفران لبيك فقد هبت على الكون رياح الغفران لبيك يا الله نرجو منك أن تكسر رحمة الأوطان لبيك اللهم م... لبيك لبيك فكت هبت على كون رياح الأقوء لبيك يا الله لبيك يا الله نرجو أن تكسر رحمة الأوطان فانهار العراق فانهار العراق فاتت بالدماء على الأمواج فأنهار العراق فاضت بالدماء على الأمواج وغتت أشجار الصبر المزروعة فوق كل قبر فأنهار العراق فاضت بالدموع على الأمواج وغتت أشجار الصبر مزروعة فوق كل قبر وأزهارjego سنيع وأزهار الياسمين زبلت في أرض الشام وحل الركام والخراب علي حدائق الأزهار وجمعت في أكياس بقايا أشلاء الأطفال وحل الرقام والخراب علي حدائق الأزهار وجمعت في أكياس بقايا أشلاء الأطفال وأغصان الزيتون واقصان الزيتون قطفت من رمال الشهداء ونادى الأقصى ونادى الأقصى من أعلى السماء بالدعاء وأغصان الزيتون قطفت من رمال الشهداء ونادى الأقصى من أعلى السماء بالدعاء واشجار التين قطعت من ليبيا موطن الاجداد التين من الأجداد. وبلاد اليمن وبلاد اليمن تكدست بيها اكوام الاجداث وبلاد اليمن تكدست بيها اكوام الاكساد لبيك اللهم لبيك ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك نطمع في الرحمة أن تنزل منك علينا وترحم في أجواء عيدك الأضحى بمن خلقت للعبادة في كل أرجاء الدنيا ، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك نطمع في الرحمة تنزل منك علينا وترحم في اجواء عيد الاضحى بمن خلقت العباد العبادة في كل الدنيا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك مع تحيات دكتور امل العربي